מצאו באמצעות מחשבון את הלוגריטם הטבעי של 3. עגלו את התשובה למאית הקרובה. את קלה, הלוגריטם הטבעי של 3 בעצם זו דרך אחרת להגיד לוג לפי בסיס E של 3. באיזה חזקה לנו להעלות את E כדי לקבל 3? ו3 זה יותר גדול מ -E. הרי e שווה ל-2.71, וזה המשיך הלאה ולאה, והרן הוא כ-3 גדול במעט מאי. לכן אנחנו ננחשים כי תוצאה תהיה שווה ל-1.משהו-משהו. נוציא המחשבון ונתחיל לחשב. לוג טבעי זה הכפתור המסומן כ-ln, כ-lan, וזה רשת תיבות של לוג טבעי -E בצרפתית, או משהו שדומה לזה. לוג טבעי -E של 3 זה 1.משהו. זכרו, התבקשנו להגל למיעית הקרובה. לכן 1.0.9 במקום של האלפית קיבלנו 8, וזה גדול לא שווה ל-5, לכן נעגל כלפי מעלה. נעגל את ה-9, נעלה, ולמעשה נקבל 10. קיבלנו 1.10. התשובה בקירוב היא 1.10. כאשר הגלנו למאית הקרובה.